Yes, det har øh, 3 ampere og 4 ohm. Det jeg skal udregne, det er jo øh, min volt, altså min spænding. Og når jeg ved, hvor min modstand er, og hvor min strøm er, så kan jeg gøre det, at jeg øh, sætter dem ind i en formel her. Altså de øh, 4 ohm, som der er modstand. Og de 3 ampere, som er min strøm, den stræk her, den betyder, at jeg ganger de to tal med hinanden. Derfor kommer det til at hænge 4 gange 3. Og 4 gange 3, jamen det er 4, 8, 12. Det er 12, og det er jo min spænding, jeg vil have fat i. Så det er 12 volt. Nu har jeg regnet ud, at når jeg har et system, hvor jeg har en strøm på 3 ampere, der skal igennem et varmelægme eller en anden modstand på 4 ohm, så skal jeg bruge 12 volt spænding for at kunne presse den igennem.